походження життя на Землі, життя і космос, трудовий характер життєдіяльності людини. 1987 рік увійшов в історію людської цивілізації як рік народження 5-мільярдного жителя Землі. Розмірковуючи над долею людства і планети, мимоволі замислюєшся над питанням про походження людини виникнення життя на Землі, його зв'язок з космосом. Це питання надзвичайно складне і суперечливе. Незважаючи на досить розгалужену систему досліджень, накопичені результати, експериментальні роботи, проблему виникнення життя і походження людини не можна вважати розв'язаною. Міркування з цього приводу можна класифікувати як гіпотези одні більш обґрунтовані, інші менше. Проте жодна гіпотеза не підтверджується практично. Коротко охарактеризуємо кожну з них. Релігійна гіпотеза походження життя людини базується на божественному творінні, за першою розповіддю Біблії. Бог створив Адама та Єву одночасно. Дивіться книгу Буття 1 27. За другою, спочатку Адама, і помістив його в рай, щоб порав його та доглядав, а потім для допомоги в роботі з Адамового ребра створив Єву. Дивіться книга Буття 2,21-23. Облишимо цю теологічну проблему, поділяючи думку Джозефа Фрейзера про неї, як надто глибоку для людського розуміння. Дивіться Фрезер Джон. Фольклор у Ветхому Заветі, 1988 рік, страниця С-13. Звернемо увагу на дві обставини. По-перше, людина була створена з пороху земного, що можна прочитати й так. Вона має земну, а не божественну, не космічну природу і не занесена на землю з космосу, де, мабуть, на той час жили боги. По-друге, Бог помістив людину в рай, в садок, не для неробства, а для того, щоб вона порила його та доглядала, що свідчить про одвічну трудову природу і долю людини. Якщо ж зважимо, що Біблія – у досить об'ємний шар міфологічного мислення, а ідею Бога залишимо на совісті її творців, Об'ємний шар міфологічного мислення, то релігійна концепція виникнення людини особливо в розрізі викладених обставин не постає перед нами зовсім містичною. Не менш привабливо виглядає космічна гіпотеза походження людини і цивілізації. Вона ґрунтується на твердженні про відвідування Землі пришельцями з космосу або проникнення на землю своєрідних животворних космічних променів. Творцем цієї гпотези теорія палеоконтакту вважається американський природослідник Чарльз Хайфорд, який, розпочинаючи з 1919 року, опублікував декілька узагальнених праць про. Пришельців з космосу, ті дослідження, які вони нібито проводять над землянами. <кхи> Книга проклятих Нові Землі Неупокорені таланти. Його справу продовжили відомий фізик і хімік Жак Бержє і журналіст Льюїс Паульс. Розпочинаючи 1953 року, європейський культурний простір. Поповнюють свідчення про прошеців з космосу книги Джонатана Леслі та Джона Адамській. Літаючі тарілки приземлились. Роберта Шаров, 100 тисяч років, непізнаної історії людства. Роберта Дрейка, бойчі-космонавти. Ентоні фон Денікера згадки про майбутнє і ще 11 книг, в яких німецький вчений наполегливо доводив цю гіпотезу до рівня наукової обґрунтованості. Гіпотеза Денікера базувалась на фактах та явищах, створити які первісно чи перед Цивілізована людина, на думку вченого, не могла ні фізично, ні інтелектуально. Як можна було створити, наприклад, єгипетські піраміди, гігантські малюнки, які можна побачити лише з космосу, або з висоти пташиного польоту. Кам'яні фігури, що нагадують роботів за вишки 121 метр. Запитує дослідник. Важко пояснити такі факти, як кургани у вигляді тварин. Скульптурні фігури на острові Пасхи, Гігантський малюнок білої кобили в урабстві Беркшир, Не менш грандіозні малюнки людей і тварин біля ріки Колорадо. Неподалік від Лос-Анджелеса свідчення книги Єноха тощо. Узагальнюючи ці та інші дані вчені робить такі висновки. В, часи, а в давні часи Землю декілька разів відвідували істоти з космосу. Шляхом штучної мутації існуючих на землі істот, вони перетворили їх на істоти з людським інтелектом. Відвідувачі землі. Пришельцями відображені в легендах, традиціях, казках, віруваннях. Сліди їх можна знайти в окремих культових спорудах і предметах. Якось ось так, дякую за увагу.